Vaksin olunmaq istəyən şəxslər antikor testi verməlidir. Bunu Xabərlər 24-də açıqlamasında Prof. Adil Qeybullah COVID-19 virusunu yoluxub sağalan şəxslərin 6 aydan sonra vaksinasiya olunması ilə bağlı suallara aidmınıq gətirərkən deyib Ayın fərqi yoxdur, virusa yoluxub və yoluxmayıb. Hər vaksin olunmaq istəyən şəxs vəziyyəti bilmək istəyirsə, antikor testi verməlidir. Bu testin nəticəsi aşağıdırsa, həmin şəxslər vaksin oluna bilər. Yox, antikor testi normaldır, həmin şəxslərin vaksinasiyası olunmasına ehtiyac yoxdur.